Ga Per amor de rae esta E ja som ga Mira un pan, mata, dal aire, un besa ja va a un trabat. S'ha camagrala, i de la mira ja sempre dispara. Creu una meravilla. Tu no puc mirar. Tu ensomre, un somre, un tremor, per amor de rae, t'he tornat. Up, luego me dice que no estava lista Y fotía el gas Sona la meva llama pa'quella de vista No sé què fem, hem notitzat Hem de provar el seu de revista Ja sí, és una diable, com em mira ja em parla ja em mata, em falta l'aire Com em veja ja em va ja m'atrapa, sent que m'agrada que la mira ja sempre dispara Em creu amb la seva mirada L'època tot el món m'ho espera Si no tu ara a mi que em a la pare i fumem mandalón Tots la tarima fent del vacilón Als tots a la festa preguntem on som Jo a mi no tira estrols com tothom La meva mirada per tu sempre nena et buscava i quan et tenia la mira tu es va que sempre disparava jo oh, mescrant ron i carreteres cap a mà dels meus problemes el temor hi penes nena ja no sé què esperes i no ens faltin les ganes si em veus em fas mal cares si se'ns creuen les mirades se'ns si calentament no em mates ella hey, és una player jugant-me fins que acaba l'after ella hey, és una liar no pesó el que sigui el seu tu tenia foc i tu buscava gent anaves al zero quan jo anava quan no s'una conta ja estava caient el cor es trencava i ho enganyant la ment però ja no somrè, però jo no amor era de revista que vol tornar, no trobo a faltar però després m'he que no estava llista que li foti el gas, que li foti el gas una miama perquè l'hagi vista no sé que he fet mentre hem notitzat de provar el seu culet de revista ella és una diable Com em mira i ja em parla i ja em mata em l'aire quan em veja i em va i ja em atrapa sap que m'agrada que la mira ja sempre dispara em creu amb la seva la mirada l'època tot el món m'ho espera si ja no tu ara a mi que em salva ella busca, l'atenció em posa propens a pare i atracció si estàvem junts res ens feia por eren dos bossos per seguir l'acció aquelles matinades d'on vaig a la platja els reclic a tots morts de la casa tu ens guanyes, no es flipa, la ressaca si sí, ja, hi ha totes les Vaya. No m'exhalarà, no sé frenar Nena no sé si hi haurà un demà Tot acabara, no em saps estimar Jo no vull que em tornis a engañar El nostre amor una telenovel·la Fàries manes el meu cor se m'ho deia No m'enganyaves me però jo no m'ho creia Vols un idiota lastimar tan nena El nostre no em valla sempre em posar-t'ho Sorran les ganes quan xavien la por Som dos idiotes amb La llena tirada que era tan intensa els seus llavis asseguran menta Es controla tota la inocència Però pues ja no somrere, ja no somrere al nostre amor, però de revista Que vol tornar, troba fatal Però me que no estava valista Li fotia el gas Té el gas, una mella pa'qui a la divista No sé què fer mentre notitza d'on ha de provar el seu coret de revista Ell és una diable, com em mira i ja em parla i ja em mata Em l'aire, com em veja i em va ja i em atrapa que m'agrada, tota la mira ja sempre dispara Em creu amb la seva mirada Tampocat, tot el món m'ho espera si no tu, ara mi com em salva I understand.